Na blogu Pizzaseo som zverejnil zaktualizovaný článok, kde sa venujem téme A/B testovania. E, hovorím o tom, že pri A/B testoch je najväčšou výzvou dostatočná veľkosť vzorky, že aj pri weboch s návštevnosťou v desiatkach tisíc niekedy nie je ľahké úspešný a test zrealizovať. E, v článku ponúkam kalkulačku, kde si viete vypočítať, ako dlho by trvalo zrealizovať a test na vašom webe. Dúfam, že vás článok zaujíme a prečítate si ho. Moje meno je Andrej Salner a v Picaseo pôsobím ako senior konzultant.